السلام عليكم شلونكم شباب ان شاء الله تكونوا بأحسن حال لعبه جديده ان شاء الله ان تعجبكم انا بحثت عن لعبه سيرفايفلز صراحه انا اول مره العب سيرفايفل فقعدت ابحث عن لعبه سيرفايفور تكون قويه زين انا قصر الصوت شوي تكون قويه فلقيت اللعبه هذه صراحه مدحولي لها ناس كثيره انها لعبه ممتازه وجيده ويعني فيها حركات ذكيه فقلت انزلها للقناة في القناة ان شاء الله، ان شاء الله انها تعجبكم. انا للحين ما لعبتها اول جيم هذا، واول جيم لي بسرفايفل يعني لعبة سرفايفل الصراحة، أول مرة ألعب لعبة سرفايفل. فـ خل نبلش ونشوف اللعبة ان شاء الله تعجبكم. وإذا عجبتكم اللعبة ان شاء الله راح أنزل مقاطع لها ان شاء الله، ومن يوم نخلصها ونختمها ان شاء الله انها تعجبكم. يلا. نلعب التوتوريال. عشان نفهم القصة قبل لا نلعب الستوري والامور هذه. يلا بسم الله ونبلش اليوم الأول. اليوم الأول في التوتوريال. اوكي. المفروض ان نفهم قصتهم. نفهم الكلام اللي قاعد يقولونه. okay right come over and اللي هو هذا تي طيب اوكي نسال عشان نفهم السؤال يفهمنا اكيد Very well, you can catch up, The خلصنا من المحادثة. الحين يقولون كامب. هذه وش اوكي. حجر. نرمي الحجر. stone. اوكي. الحجر هذا تقدر تسوي ستون صغير او شيء. المهم الحين لازم نبحث عن الكامب اللي هو المعسكر. New data اوكي. Oh, uh, have you tied نفهم شو يقولون. طيب اغلب الكلام الصراحه ما فهمته. بس اللي فاهمه حاليا نروح نبحث عن الكامب اللي هو المعسكر. فما ادري وين راح وين راح يكون. والله والله في حيوانات بعد بس هذول الحين يأذونا ولا نمشي عادي والله ما ادري صراحة طيب يمين ولا يسار يمين مقفل نروح يسار ويمين يمين مقفل كله يسار المفروض يمين, يمين درب الغانمين ولكن لكن احنا باليسار طيب والله ما ادري ننزل انزل مني خاف ان تدمج او شيء. خلنا نروح ما يركض قاعد ادوس شفت يمكن اللي يركض شيء ثاني صراحه ما ادري. <تصفيق> اوكي. يقول لي كال مية، مية اللي من قبل شوي. تي نضغط تي نقول اوكي اي فايند ذا تانت. احنا نبي المعسكر مو الخيمه. اوكي اي فايند ذا تانت. اه هو هذا نفس المعسكر. اللي هم يقولون عنه يمكن شيء هاتس اوكي طيب خلينا نفهم شو يقولون طيب على طول حولنا اليوم الثاني Maybe you should maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, أن نسوي دينرز، أن الدينر المهم أن نسوي الغداء، المهم نسوي الغداء. يقول: "Cheese plant for small, اوكي for small fire, small fire" لازم احنا نسوي small fire. plants، المهم نبي خشب. زين، شلون نقطع الخشب؟ لا، المفروض أنه مفروض انا ندور شيء نكسر فيه الخشب هذا مو مهم حاليا اه والله ما لعب شلون dont touch that اوكي okay. uh, هنود الحمر انا بايهم اوكي okay. المفروض هذا نقدر نكسر فيه البلانت اللي هو الخشب نجرب نكسر هذه ما اوكي تنكسر، لونج ستيك هارفست، احنا نقطعها، حصلنا على ستيك اللي هي الأصغر، في لونج ستيك اللي كسرناها لونج ستيك، ص... المهم نكسرناها كسرناها خليناها ستيك صغيرة، وهذه نفس الطريقة. خلنا نرميها هناك، اوكي ارميها، نكسرها بعد، هذي سمول ستيك، حلو. طيب، بلانت، ستيك، ستيك، ناخذ هذي، خذها، هذي نسوي لها هارفست، اوكي. برضو أعطانا ستيك، هذه ستيك، طيب. آه. ترجمة C لأفتح الوحيد و نضغط C و النتبوك هذا طيب هذا هي فاير اوك آه, نخليها هنا اوك المفروض ان اخذنا كل شيء <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> في شغلات نسيناها؟ طيب يقول يخلص اللي انت سويته الكامب فاير هذا يبي سمول ستيك سمول ستيك شان نفتح التاب اوكي بعدين هني عندنا ستيك، ستيك، ستيك. اوكي، هذا نجرب، اوكي. هذا يعطينا السمول ستيك. إذا سوينا لنا، سوينا لنا، هذا المهم إنه نكسره أو شيء، يعطينا سمول ستيك. طيب، نجي عند النار. إي إي نضغط، اوكي. Okay. سمول ستيك ناقصني ثنتين ناقص اثنين ناقص وحدة سوري وحدة اسوي هارفست هارفست طيب نجي خالصين آه. الحين يبي ستيك خشب اكبر اوكي ناقصنا وحدة هذا سمول ستيك سمول ستيك سمول ستيك هذا ستيك وحدة يركن الحين قاعد يركض الحين يركض اوكي يركن يركن يركن يركن يركن not a single lighter nor You need to do it the way. <تكلم> ما, أحنا اللي نفسي ما قالت. انت انتري هاند new أوكي. نيو اوكي نيو نضغط ان نشوف النت نتبوك طيب هذه هي الهاند دريل. يحتاج ستيك بلانك سمول ستيك ستيك أو بلانك وسموال ستيك زين عندنا سمول ستيك آه بعد عندنا هذه البلانك طيب ك هذا الكرافت اللي, اللي نقدر نسوي أوكي ونحط له سموال ستيك هذي هاند دريل دريل كرافت المفروض احنا سويناها حاليا فايند تندر تندر فايند تندر فاير تولز تندر سمثينج دراي يبي مني شيء يكون ناشف او ناشف ايه ناشف فايند تايندر فايند تايندر هو الفايند نبحث او نحصل نحصل التايندرت هذه صراحه انا مو فاهم شنو التايندرت زين خلني اصرش على التايندرت هذه شنو هي بالضبط وارجع لكم اوكي بعد ما سرست لقيت ان اوراق في يعني بعض الشجر او بعض الشجر في اوراق ناشفه ناخذ الاوراق هذه تكمل عندنا هذا اللي شو اسمها نولع فيها النار اللي هي هاند دريل طيب نكسر الشجر هذا وناخذ الاوراق بس اللي هي ناشفه اللي هي مكتوب عليها دراي ليف هذه مفروض هذه وحده وهذه الثانيه هذي شنو؟ حبل طيب شيل جيب بس. اي هذه واحدة ثالثة. طيب حتى يم عليها علامة نار. طيب نرجع حق الخيمة. نكمل النار. خلينا نشعل النار عشان نسوي غداء رومانسي. غداء رومانسي. زين use the fire thing tools and try to make اه. اي اللي سويناها هذه اوكي يوز اللي سويناها يقول لي اشعل فيها وشي وشي طيب شلون احرك اي e دبليو اس ترنك <تتتكين> ترنك فاير باك باك اي الورق اللي اخذناه لازم احنا احنا نحطه بايدنا اللي هو هذا طيب نخليه على النار طيب نحرك ثانية نفس الشيء وين تروح هني طيب قاعدة تولع النار حلو طيب إيه حلو ممتاز ولا على النار انا رجل الغابات طيب طيب تغدينا خلصنا الغدر الرومانسي سويناه قعدنا على النار خلنا نسمع وش يقولون يمكن كلام يفيدنا ما الصراحه بالانجليزي مو مو كثير يعني هول ترى، أوكية. آه، أحبك، أشتاق لك، أنتِ right. إحنا بجوا رومانسي، i أحبك. بس شوف أعرف واكتشف شغلات فيها كثيره اكتبوا لي في الكومنت تحت يعني شغلات شاء الله تفيدني اذا عجبتكم اللعبه يعني شغلات تفيدني كذا اكتبوها تحت في الكومنت انا اقراها واشوف ال العب اللعبه واتبع كلامكم يعني ان شاء الله hard to blame them since you published your book they've been under siege by the media scientists doctors the world health alliance established a medical camp and performed research violating the tribe's taboos طولوها صراحة حلو اليوم الثالث حلو صحينا الصباح الصباح الباكر سيرش the tent نبحث نبحث على خيمة خيمة جديدة مثلا يعني نبحث سيرش the tent سيرش search. search the tent مفروض نبحث في الخيمة نبحث داخل الخيمة طيب كنت نبحث في الخيمه خلينا نبحث ايش اللي يبونه بالضبط والله ضايع صراحه هذا شفناها اول هذا شفناها اول اللي هو الضفدع هذا اللي يقول سام واذا ما شفناها جديده طيب ما في شيء مفيد هذا وش هو ريكوردينج نمبر 1 ما يفيد هذا ما ديشن. هذا صراحة مو فاهمة شنو طيه... نوت. قاعد okay. yeah, تقول اتصل فيني اول ما تصحى من النوم. نتصل فيها، نيو okay. اوكي، فيها شلون؟ شلون فيها؟ التيم أيه ما يطلع. وين الجهاز حقنا اوكي الو الو اميه يس مفروض اي اي وين رايقو خل نسال بس زين <تصفيق> I know, I know. I read your book. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me, that's all. <تصفيق> Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. Hey, I picked up gifts from the table. اكو هدية في الطاولة. اللي هذه الساعه بعدين exactly what i okay يعني هذا الشيء اللي macro check your watch, hold F to lock the guys, okay ما okay. اضغط F, اوكي okay. search the tent for something, okay, اذن uh, um, دور على شيء نأكله, ما عندي شيء بالجنطة نأكله, the inventory الأكل هنا طبعا المفروض, rating هذا مفروض لا هذا طيب هذا طيب شنو اللي نبحث عنه سجد تانت فورس من تينج ايه هذا اكل مفروض صح خلنا نشوف الجنطة هذا الفود نقول له اوكي كال ميا نيو ديلنج اون لوك يعني في شيء انفتح لنا نشوف ميا لا <نبقى> يعني مو ل... مسهلين مو مو مسهلينها انه مثلا تعرف انت من يعني تلميحات ما في تلميحات ما فهمت إيش اشهد ولكن ممكن انني اشهد انني اشهد انني اشهد انني اشهد ان اشاهد ان اشاهد ان هذا شفناه، هذه النوت. طيب النوت يقول توباكو بلانت ليفلز ليفلس. هذا شجرة تباكو. نهلف منها أو أو إذا جانا اه سم أو مغص أو أي شيء إنه نفس العلاج علاج. طيب يقولي go north and find بلانت. هولد إف تو لوك اس انت اوكي بعدين يقول لي سكرول ماوس ويل اوكي هذه الساعه هذه هذا هذه البوصله اوكي okay. نورث نتجه على النورث طيب نطلع النورث فروز خلينا نمشي على النورث ونشوف وين راح يوصلنا المفروض انه يوصلنا حق شجره التوباكو في النورث هي متواجده في الشمال طيب النورث هالمكان نروح وين الإف؟ طيب النورث هالمكان حلو نقدر نصعد فوق حساب آه توي بيصعد بروحه يلا اصعد شوف التباكو هذي حلو توني بقول حلو صعدنا <تصفيق> هي يا من اتصل انقطع من قدم صعدت طحت من 30 قدم <تصفيق> ليش قاعد تتكلم بصوت واطي انا يور بودي hold C to open wheel and close, اوكي، okay. uh, هذه، المفروض uh, نشيك على الـ هذا في جرح. اتس دافينتلي نوت خلاص اطلع مني. نتصل في مياه جاست كراتش كل شرخ بسيط انه شرخ بس ناتين تعليمات شلون ال... او شلون نعالج الجرح المفروض تعطينا تعليمات شون نعالج الجرح أه... أولتي... لا ما نعرف مونيريا مونيريا مونيريا مونيريا مونيريا مونيريا مونيريا مونيريا عن شيء مونيريا مونيريا مونيريا مونيريا مونيريا مونيريا مونيريا مونيريا مونيريا مونيريا مونيريا مونيريا فاند من ال... قاعد يقول لي ابحث عن العشبة هذه أو شجرة أو شيء من كذي مولينارييا طيب نشوف البوك آه... عند لا لا, لا مو هذا هذه المولينارييا مولين مولينارييا مفروض إنها نفس مجالنا هنا كات داون تو كلكت أوكي لازم نبحث عن النبته هذه بس احفظ شكلها اوكي نبحث عن النبته هذه هذي هي لا ورقها والورق مالها كبير هذا اللي كسرناه من شوي هذا هذي هذه طيب طلع الفأس الفأس الفأس وين الفأس عندنا هذا نقطعها اوكي اخذناها كرييت باندج نسوي باندج احنا فايند اوكي حصلنا شلون تجيب هذا طيب شلون نسويها طيب. هذه هي من يا اخي والله اسمها صعب طيب نخليها هني، كراف، حصل، سويناها، باندج يور وند، نعالج الجرح، آه. هني، احنا بيدنا اليمين، وين راحت؟ وين راحت؟ راحت الباندج. اهلا بندج نفسه طيب لازم تتعلم على بندج بالضبط اهلا بندج بندج حسنًا، كيف تفعله؟ سوف أعطيها في بعض الهاتف أنا ذلك ويجب أن ذلك أنهم كانوا حتى The chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, we have two factions. We have two I'm not in any danger. you, I'm optimistic. طيب. بعد 32 يوم. اوبس حرمته فيها مشكلة اللي هي ميا هذه قاعد تتصل فيه وتقول له تعال لي يعني او شيء فايند ميا ابحث عن ميا طيب وين نبحث عن ميا بالغابة هذه صار اللعبة في المرعب ها يا جماعه هذا الحمر هذول هل يموت هذا جرين <تصفيق> هيل <تكلم> <تكلم> خلصت ولا قاعد اسمع الموسيقى اول ما تبلش اللعبه اللي تختار تتولي تتول تتولي اسمه ضاعت تتولي تتولي تتولي تتولي تتولي تتولي تتولي تتولي تتولي عنها تتولي أصبحنا طيب لاحقا ما ماتمورة سليمة طيب يلا نبلش خلص التوتوريال خلص التوتوريال الصراحة ما فهم شيء اي مفروض احنا خلصنا التوري راح نلعب ال ستوري واحنا راح نوقف لهني والله يعطيكم العافيه على المشاهده وان شاء الله ان يعجبكم اه من اسم قلت لكم اذا عندكم اي اه معلومات عن اللعبه احد لعبها من قبل اكتبوا لي تحت في الكومنت شغلات تفيدني من اللعبه او عن اللعبه اه وما قصرتوا على المشاهده ان شاء الله استمتعتوا والله يعطيكم العافيه اذا عجبك المقطع عطنا لايك واشترك في القناه اذا انت مو مشترك ويلا السلام عليكم